Često pitanje koje dobijem od preduzetnika koji su na isplati lične zarade, to jest LZP, je kako njihova plata može da bude toliko manja od minimalca. E, u skladu sa Zakonom o radu, cena radnog sata za zaposlenog iznosi 183 ili koliko već dinara po radnom satu, pa eto minimalaco 3134567. hiljada u zavisnosti od radnog meseca, u zavisnosti od broja radnih sati i tako dalje, tako breže. Ali preduzetnici neobručeni koji su na isplati lične zarade ne obračunavaju na taj iznos, mogu, sneju u skladu sa zakonom, da obračunavaju na potpuno jedan drugi član drugog zakona, koji kaže da njihova plata, to je zarada, možda, ta lična zarada, može biti 30, u uh, iznosu ne manjem od 30% republičkog proseka za prošlo godinu. I to je, recimo, za 2019. je prosek bio takav da plate LZP za 2020. su iznosili 25.801 dinar bruto i 2020. je bila takva da za 2021. imamo minimalnu isplatu od 28403, neki kažu 402, neki je zarez i ja obračunam taj dinar više, čisto da ne dođu do neodumice. U svakom slučaju, preduzetnici na isplati lične zarade smeju sami sebi da obračunaju platu zaradu, u iznosu od 17.000 dinara, mislim 17.011 dinara, i da ne prekrše zakon jer oni ne obračunavaju u skladu sa zakonom o radu, oni obračunavaju u skladu sa ovim drugim zakonom koji kaže da minimalno može biti isplaćeno ovoliko ishodno tome njihovi poreze i doprinosi puni koje im pripadaju su oko 11500 11 mesečno, što zajedno sve čini 28.403.